Čaute! Dobre vyladený web po technickej obsahovej stránke je prvým predpokladom získania lepších pozícií vo vyhľadávači. Vďaka SEO analýze si viete odhaliť nedostatky na vašom webe. V mojom článku sa dozviete, aké vlastnosti webu je potrebné skontrolovať pri analýze, ako si viete jej proces urychliť pomocou nástroja Screaming Frog. Ak chcete odhaliť chyby na vašom webe a dosiahnuť tak lepšie pozície vo vyhľadávači, určite si prečítajte môj článok. Volám sa Peter Rondko, v PISA SEO pracujem ako špecialista.